Блешня або блешня – це металева принада, яка у воді своєю грою прибаблює хижу рибу. Це грузило, найчастіше у формі пласкої пластини, з гачком та вушком або отвором для кріплення волосінній. Нею можна спіймати і судака, і щуку, і окуня, і жериха. Але мій вибір – це щука. Тетяна Бойко, 51 рік. Полюбляє рибалити з човна. Має понад 300 приманок для полювання на хижака. Круг перший. Особливості приманки вона надійна й довговічна в порівнянні з іншими принадами. Блишнею можна ловити рибу не тільки навесні, влітку, а й взимку. Ці приманки роблять з міді з алюмінію нержавіючого металу. Не варто економити, бо на дешевій блишні через рік-два з'являються сліди іржі. Якщо рибалити на глибині, беріть важчу блишню. Якщо на мілині легшу. Ось блишня у формі ложечки. Вона уловиста. Неодноразово на неї ловила. Хвостик робила з червоної нитки. У воді він розпушується і може спровокувати хижака. Але занадто не захоплюйтеся додатковими елементами, бо вони можуть і відлякати. Крок другий види блешень. От у мене є з Ось у мене є блешня. Називається вона штолен. Я недавно на неї причепила цей хвостик. Їй вже більше 30 років. Вона вся бита, за кольором нагадує щуку. Добре працює, коли прозора вода або ясна погода. Тому що сама по собі темна. Корма блишні все та ж, але називається не зачіпляйка. До неї прикріплені два вусики, які захищають гачки від зачепів. Припустимо, за траву чи за корч. Це блишня шумова, скажімо так, анімаційна. Вона в момент проводки постукує. Блишня коливалка. При проводці погойдується, виконує коливальні рухи. Є блишня вертушка. Вона має стрижень і навколо нього на спеціальному вушку в момент руху обертається пилюстка. Навіть коли з місця починаєш проводку, вона заводиться. Ще є пількер. Ця вишня легенька, маленька, компактна. На неї теж злоблять і судака, і окуня, і щуку, і жереха можна зловити. Взагалі пількери можуть бути важкими навіть до кілограму. Їх використовують морські риболовлі, та я і цією не користуюся. приходить з соботам, все приходить із досвідом, все приходить із часом. Тому вчіться і не залишайте цю справу. Досвідченим рибалкам і новачкам бажаю ні хвоста, ні луски, ну і нових трофеїв.